Вигадати ім'я для Янота пропонують у зоокуточку парку культури і відпочинку імені Михайла Чекмана у Хмельницькому відвідувачам. На вході до звіринці стоїть спеціальна скринька, до якої відвідувачі кидають написані на папері варіанти імені. Серед них Наталя Класін. Жінка разом із сином і його подругою вирішила відвідати зоологічний куточок і перше, що зробила, написала ім'я для Янота. Єнот – це моя найулюбленіша тварина, просто в мене багато м'яких іграшків єнота, є, і це моя мрія взагалі мати живого єнота. Тому я, коли побачила єнот, то я не змогла не прийняти в цьому участі. Також дуже люблю, єнот. Також дуже люблю єнотів. Вони дуже милі і дуже хитрі. Вони дуже розумні, тому що вміють випрошувати їжу, вони можуть самостійно відкривати двері. Крошка, крошка, крошка. Купила єнота у Вінницькому розпліднику, розповідає доглядальник тварин Олег Григорів. Каже, тварина живе у зокуточку тиждень і йому майже три місяці. Про харчування єнота каже. – Єноти взагалі всеядні. вони взагалі всиядні, вони для це, але ми годуємо поки стартовим дитячим собачим кормом, бананчиками, горішками, арахісом, Він такий, яблучками. Олег Григорів каже, поведінка єнота відповідає його віку. – Виридливий, то кусається, то от балиється, то цюлюється. Хто обнімається, ось такий він у нас, мальчик хороший, він дуже хороший, він дуже лагідний, такий лагідний, хороший. Він ще поки балусик, щоб поки ім'я йому немає, а дитяче ім'я в нього було балу. Тримаємо. – Чи моя красота така? – Приліш! – Чи мій такий сладкий? Такий хлопчик гарненький. Такий красунчик. Відвідувачі з янутом фотографуються та пригощають фруктами. Ой, хороший. Дуже хороший. Видирається, не хоче сидіти. Я його ось так тримав на руках, як дитину. Він такий пушистий котик, такий маленький, йому три місяці. Він такий класний, він купався в своїй ванночці. Це просто неймовірні відчуття, у мене на, на очі набігли сльози, я не могла навіть слова сказати, це просто неймовірні відчуття, це відчуття як маленької дитини, коли ти хочеш, що щось дуже сильно хочеш, що твоя мрія нарешті збувається. Усього в зуку парку культури і відпочинку імені Михайла Чекмана 150 тварин і птахів. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.